Стены! Я-на-на-на, я-на-на-на, я на na društva, relý, z onyjo, Mojej я a ju sa Ich nemeníme na ba ke to, do vi se nje, A Marička, ke so i jak už me je tuší to Zdravíčko, žubneš mi kakósa. Košenie je môj koničok, Jako živý v noci. My gačové, tak robíme, Je v tohne otroci. I bokešička sebe zvyklá, Nadal to má tom stáť. Nedá sebe, preca teraz, Na veviaž koša. Milovaná pribetena, chudobný. Taraná je, na lecce si, je, rosa. Tedí sa mi, poteľavičko, že šmika. mi kako sa pošedne jedný koničov jak hoši mi v noci mi ga na